Tiap hari bertemu eh, Kamu diam-diam eh, diam gitu eh, Tiap hari eh, ketemu eh, Kamu ajak eh, cemburu Ada eh, penyakitmu hatu Dekat semua orang yang lain eh, Kamu mau ajak begitu eh, eh, Ada aman emangmu eh, Let's eh, eh, eh, not remember